بابا انا عندي الجيم دلوقتي شكلي مش هلحق لا ما تقلقش هتيجي معايا المشوار وبعد كده انا هوصلك هتلحق ان شاء الله حاضر يا بابا الأب ده مفكرش لحظة واحدة إن الشرطة ممكن تعرف وتوصل بسرعة البرق وبتحقيقات الشرطة طبعا هيقدروا يوصلوا لكاميرات المراقبة ويعرفوا إن هو كان مأجر عربية وعن طريق العربية بالجي بي إس اللي موجود فيها هيقدروا يعرفوا هو راح فين بالظبط زي ما عرفوا إن هو وقف ربع ساعة بالظبط في مكان الجريمة وطبعا بتحقيقاتهم ضغطوا على أعصابه وخلوه يعترف الأب ده بيقول إن ابنه كان عنده كهرباء زايدة في المخ وكان مستقبله ممكن يكون متدمر شوية أو بيسبب خطر على العيل طب بعد ما انت قتلت ابنك يا ترى العيلة استريحت وانت كمان استريحت ولا لا صدقوني الأب ده لو كان فكر قبل ما يعمل الجريمة ايه اللي ممكن يحصل له بعدها ما كانش هيئة الابن خالص والله اعلم